Laura Covesi pleacă din România, destinație surprinsă pentru subliniere EFADNA document. EFA Direcției Naționale Anticorupție? DNA, Laura Condrucacovesi pleacă din România. Nu, nu este vorba despre vreo glumă subliniere zilei de 1 aprilie, numit subliniere pe celelilor. Covesii are parte de o destinatie surpriză. Antena 3 că procurorul sub un este invitat să predea lechii anticorupie în Tunisia. Ea ar trebui să plece din ară în perioada 1 la 4 aprilie. a fost făcut de directoarea Instituiei de Luptă împotriva Anticorupiei din Tunisia. În Tunisia, în aceste momente, fenomenul terorist este o foarte mare problemă, de aceea este prelungit starea de urgență până în octombrie anul acesta.